السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الطالب قصي عبد السلام الجربي من مدرسة عامر بن سينان المتوسطة بالخبر أطمح إلى أن أكون متخصصا في مجال الذكاء الاصطناعي لكي أساهم في بناء مجتمع عربي وإسلامي يواكب التقدم الحضاري والتقني شاهد العالم العديد من الثورات الصناعية التي غيرت مجرى التاريخ وقلبت موازين القوى حول العالم ينتج عن كل ثورة صناعية مجالات مهنية وتخصصات علمية جديدة وتندث المهن وتخصصات أخرى ويبقى العامل المشترك لكل تلك الثورات الصناعية هو أنها تسعى لتطوير حياة الإنسان وتقديم حلول أسهل وأكثر كفاءة لكافة التحديات التي تواجه البشرية وفي عصرنا الحديث نحن بصدد ثورة تقنية كبيرة يسعى الإنسان من خلالها إلى تطوير آلات وبرمجيات تنفذ العديد من المهام التقليدية بطرق أكثر سهولة وكفاءة وبأقل احتياج للتدخل البشري، نشاهد هذه التقنيات في شتى مجالات الحياة من مصانع السيارات والأجهزة التي تقوم بتركيب قطع السيارات دون تدخل بشري إلى محركات البحث مثل جوجل. والتي نستخدمها بشكل يومي، الذكاء الاصطناعي يمكن تعريفه بأنه سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي القدرات الذهنية للإنسان، وتحاكي أيضا أنماط عمل الإنسان، بصيغة أخرى هي تقنيات تحاول القيام بنفس مهام الإنسان سواء الذهنية مثل التفكير والتحليل واتخاذ القرارات، أو العم- أو العملية مثل الحركة والتحدث والاستشعار. لذلك أنا أطمح بكل شغف أن أكون أحد رواد هذه الثورة التقنية وأن أقدم برمجيات تجعل الحياة أفضل وأكثر تقدماً.